Цей ЗАЗ-965 зараз у процесі відновлення. Попереду – до опрацювання кузову, потім шпаклювання і фарбування, каже запорізький реставратор автомобілів Едуард Колесник. «Ну так, старався, щоб він залишився в оригіналі, щоб все оригінальненьке. дверки, ручки, все, все оригінальне, фари, бампера. За словами майстра Запорожець, на ходу та у відмінному технічному стані, у мирний час брав участь у виставках та автопробігах. Має двигун із Volkswagenо об'ємом 1800 кубічних сантиметрів із автоматичною коробкою передач. Машина. Так, машина, да, машина пройшла буквально 100 тисяч кілометрів. Притом по Європі. Тут вона ще толком там 2 коні. З початку війни в Україні Едуард Колесник перетворив автівку зовні. У мене тут на автомобильчике появилися цікаві рисуночки. Це, ну, це всем известний рисунок. Это Москва тонет в крови, благодаря нашим висушникам. З той сторони, Висич. Це казацький рисунок, рисував мой друг Саропаєв. Он художник наш запорожський. Тюнинговане авто викликає зацікавленість у містян, які бачать його на запорізьких вулицях. Це просто супер. Тим більше, ось вот ця краса нарисовано, то – о! Подобається, це, звісно, реалітет. Дуже цікаво. Це гарна машина. Тим паче, що вона зроблена в цьому місті. Їй багато років. От тільки ще, гадаю, перефарбувати її в наш прапор. Ну, коли ми думаю, то вже лишнє буде, а так… А так дуже гарна ідея. Так, це взагалі молодці. Тут більше я говорю, це ж для мене запоружність ⁇ це... Тепер я готовий виїхати на підтримку народу за перемогу України і на парад, надіюсь, виїхати. Тому я під флагом. З початку вторгнення російських військ в Україну реставратор Аравтівок допомагає запорській теробороні та Збройним силам України. В первые дни войны начали варить такие, побольше, поменьше, ежики, мы их как называем в народе, что даже если вот это ведро, хотя бы один ежик сработает, то уже не зря будет проведено время. Продукты возили, одежду, мне завочане наши запросали, много передали, одежды теплые отвез. Воды, душ, нагреватели разные, электростанцию отдали, село Хортица очень сильно помогло. Нашим блокпостам. Повірте мені, я відповідаю за кожне слово, кожен день ми где-то три неділі в вмили. Просто вмили. Так много треба було допомогти, щоб спокійно спати ніч. Едуард Колесник каже, не заперечуватиме, аби запорожець продовжили розфарбовувати діти та створили тематичний малюнок для українських захисників. Новини на Суспільному. Запоріжжя.